V tekutém světě se krajiny, v někdy žijeme, mění bez varování. A snadno se tak může stát, že věté koleje jednoho dne skončí ve vzduchu prázdný. Náš produkt už nikdo nechce, lidi se zabývají něčím úplně jiným. Dokážeme se i s celou organizací adaptovat? Tvořivost je k tomu nepostradatelnou schopností. Bez ní riskujeme, že život i práci spíš protrpíme. Tvrdé nárazy čelem do neprůchodních zdí, opakované neúspěchy, zoufalé činy zoufalých lidí, kteří nevidí jinou možnost. Pryč odsud a vzhůru k floživosti, očekávejte radost i zábavu a když se to povede, tak pocit za to učinění bývá nemalý.